My name is Edward O, middle initial, Wilson, and I'm sometimes referred to as E.O. Wilson. We biologists recollect, too, that E.O. means primitive, you know, like the E.O. scene. So uh, in a way, I guess some people think I'm the primitive Wilson, but that doesn't matter. I'm here in the Museum of Comparative Zoology at Harvard University. And this is my desk. And uh, this is a mess درود به همه شنوندگان و بینندگان گرامی برنامه ماست خوشمنی به تمامین قسمت از این برنامه. توی دهمین قسمت از این برنامه در خدمت دکتر شروین وکیلی هستیم و می‌خوایم درباره کارنامه ادوارد او دانشمند بزرگی که متاسفانه حدود 20 روز پیش از دستش دادیم صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی خوش اومدین. روزتون خوش. درود پوری جان و درود به همه دوستانی که دارن صدای ما رو میشنونن یا چهرهامون رو میبینن اول صبحی خیلی خوشحالم که در مورد ویلسون بزرگ داریم گپ میزنیم چون کلی بحث دارم این رو و خیلی حق داره به گردن همه واقعا همینطوره برای اینکه حالا یک بکگراندی هم به دوستان بدیم ما قبل از اینکه این اتفاق ناگوار بیفته داشتیم یعنی هماهنگ کردیم که صحبت کنیم درباره کارنامه ویلسون و مخصوصا مثلا کتابای مختلفش مثلا مخصوصا کتاب سوسی و بیولوژی که متاسفانه غافلگیر شدیم و در واقع مجبور شدیم در واقع یه ذره تغییری تو برنامه بدیم و یه جورایی به احترام ویلسون و بزرگ داشتش یک مروری به کل کارنامه ای این دانشمند بزرگ داشته باشیم اگر که اون طبع برنامه اولیی موفق شده بودیم که پیش بریم احتمالا الان می گفتم که ویلسون یکی از بزرگترین دانشمندانی قرن بیستومه شاید یکی از شاید بشه با بزرگترین دانشمند زنده دنیا بود تا دو سه هفته پیش و دانشمندی بود که تا 92 ساله ای که فوت کرد هنوز داشت کار جدی انجام میداد هنوز داشت ازش کتاب و مقاله منتشر میشد و خب واقعا بقدان بزرگی بود برای جامعه علمی دنیا دقیقا دقیقا اینطوری بود و البته آدمایی مثل ویرسان میدونی اینقدر کار میکنن و اینقدر ردی پاس خودشون به میذارن خیلی نمیشه گفت میمیرن چون این مفهوم عمرداد مفهوم جاودانگی رو در و الان در مورد کارنامه خیلی مفصلی گسترده بنابرین ما داریم گپ میزنیم که طبیعتاً یه گوشه ایشو میرسیم تو این زمانی که داریم در برای صحبت کنیم ولی همون هم غنیمته و فکر کنم گپ و گفته خوبی از آب در بیار عارف و اگه بخوایم درباره کل کارنامهش صحبت بکنیم فکر کنم سالها طول بکشه یعنی جلسه ها که هیچی من شاید با یک موضوع بخوام. بحث بخوام شروع کنم، دقیقا روزی که ویلسون متاسفانه فوت کرد، همکارا و به اسطلاح کسایی که ازش تأثیر گرفت خب خیلی از،, از،, از یعنی به این موضوع پرداختن، یکی از موضوعای جالبی که مثلا استیبن پینکری که یه جورایی شاید بشه گفت، شا... یکی از شاگرد خلف در واقع ویلسون حساب میشه، یکی از موضوعای جالبی که بهش پرداخت این بود که ویلسون یکی از شاید عدیمیترین کسایی بود که توی فضای آکادمیک مورد حمله بود یعنی مثلا دهه توی دهه از دهه 80 دیگه کنه از آخر دهه 70 مرت تحت حمله بود با عنوانای خیلی عجیب غریبی که اصلاً به, بی... به هیچکون به اصلاً به شخصیتش هیچ تناسبی نداشت مثلا بهش میگفتن نژادپرست یا فاشیست یا های عجیب غریبی که بیشتر شبیه ناسزای است و اینکه معنای دقیقی رو هم بکنه و خب این ماجرش به نظر شما چیه اصلا داستان از کجا شروع میشه ببینید ماجره خیلی یکی داستانیست پر آب چشم این ماجره کلم میخوام براتون بگم و اون ماجره اینه که ببینید ویلسون یک دانشمند به معنی دقیقه کلمه بود یعنی در جستجوی حقیقت بود با روش خیلی روشمند خیلی با یک منطقه مستحکم استواری دنبال حقیقت میگی، حالا تو شاخه‌ای مختلف، خیلی میان رشته‌ای بود چون حقیقت یه چیز میان رشته‌ایه. و خلاصش این که کارمند خوچولو نبود تو فضای آکادمیک. فضای آکادمیک شما دمایی می‌شناسین که خیلی هم نامدارن، بعضیاشون خیلی هم دستاوردهای خوبی دارن. مونتا اینا دانشمند به معنی آکادمیک کلمن، یعنی در واقع کارمند فلان دانشگاه که روی موضوع مشخصی کار میکنن یه هم یه جای علمی باز میکنن دستشون هم درد نکنه خیلی هم آدمای مهم خوبی هن. یعنی اصلا بحثی توی این نیست منتها خب اینا کارمند یه دانشگاهی و بعد همینان که به ویژه توی حوزه علوم انسانی می‌بینی که خب اون دانشگاه بهشون دیکته میکنه چی بگن دیگه یعنی حالا الان توی علوم انسانی اینو خیلی میبینیم در مورد تاریخ میبینیم حالا چیزی که در مورد ویراسان مهم بود در مورد زیست شناسی یعنی یه موجی مثلا قرار همه مثلا چه میدونم از همه بگن هم جنس یک امر اقتصادیه مثلا یک انتخاب شخصیه و بعد خب همه هم میگن یعنی خیلی براشون فرقی نمیکنه یا یعنی شواهد ایشون میکنن همینو میگن بعضی هستن که خب اینطوری نیستن و بعضی هستن اونایی که در واقع حقیقت براشون مهمتر از اون جایگاهشون توی آکادمیه اینا اولن آدمای سرکشیان و بعد اینا خب دنبال حقیقت میگردن حرفی که میزنن حرف جدیتریه. و ویروسونش آدمی بود. یعنی ویرسون آدمی بود که به همین خاطر میانرشلی بود. یعنی اصلا برایش مهم نبود. میدونید رئیس موزه تاریخ‌آبیا هاروارد بود. یعنی یه جایگاه خیلی مهم می‌داش. بعد اصلا برایش مهم نبود. خیلی هم می‌گفتند رئیس موزه برای چی داره در مورد آینده بشریت می‌گذره. بعد در مورد جان ورش ناسیفراد بگه. در حالی که اصلا برایش مهم نبودین آرفا و و تاثیر بود. و خب این به مزاح خیلی خوش نمیاد دیگه. و به طور مشخص اون حملایی که بهش میشد رو من بخوام بگم این زمینه رو ولی داشته باشیم و خودش اینو خیلی سریع و روشن میگه تو زندگی زندگینامهایی که ازش در اومده و مصاحبه‌هاش بخ... اصلا اسم خودش رو میذاره اسم کتابش نچرالیست است طبیعی طب... دان و میگه من طبیعی دانم به معنی قدیم کلمه یعنی میخوام ببینم طبیعت چه کار می‌کنه اینکه حالا مصالح نمی‌دونم سیاسی چی میگه و احزاب چی میگن و فلان روزنامه نظر شیروازها اینو مهم نیست من به طبیعت و به حقیقت کار دارم ولی خب این ناراحت کننده بود برای خیلی ها مشخص در بعد از جنگ جهانی دوم شما میبینید یه جریانی شروع میشه که در واقع علم رو بازنویسی میکنه تا اواخر قرن بیستم. علم که دارم میگم یعنی اون علمی که خب بدنی اون علم در واقع تو اروپا تأسیس شده بود یعنی شما مثلا اگر نگاه کنید به اینکه زیستشناسی که خوبکار ویلسون بود زیست زیستشناسی جامعه شناسی اون علم بود. به معنی کلانه کلمه تا جنگ، تا آخر جنگ جهانی دوم کانونش اروپا بود و توی اروپا یک کانون خیلی مهمش آلمان بود و خب یک کانون دومش هم فرانسه بود دیگه و خب جنگ جهانی دوم در واقع این بود که فرانسه و آلمان متحد شدن یعنی فرانسه تقریبا بدون جنگ هستیم شد و اشغال هم نشد یعنی دولت ویشی متحد بود با هیتلر و دانشمنده اینا با هم دیگه مراودات زیادی داشتن ما یه طبقه دشمننده اتفاقا خیلی فعال تا نیمه قرن بیستم داریم که اینا تو اروپا قاره‌ای دارن زندگی میکنن و دارن نظریهای خیلی جدی تولید میکنن و این تا آخر جنگ جهانی دوم ادامه داشته و وقت بعضی از اینا مثل کنراد لورنس مثل آدم های این اینا شاخه جدیدی از دانش رو توزید شناسی درست میکنن مثل مثل خود جنتیک جمعیت ها، مثل انسان شناسی فیزیکی فیزیکال انتروپولاژی اینا ما همون دوره است و اینا خیلی ایشون سیاسی داشتن لورنس مثلا نازی بوده اصلا و خیلی از این آدم که تو این دوران داریم ازشون حرف میزنیم در این که گرایش سیاسی خاص خودشون داشتن ولی جویه حقیقتاً بودن یعنی شما وقتی کاراشون رو میخونید میبینید خیلی کار روشمند جدی علمیه و خب الان ما میدونیم که درست بوده حرفایی که این هم یعنی به عنوان مثال در مورد جنتیک جمعیت ها خب بعد جنگ جهانی دوم دی ای رو پیدا کردن و یه تا آخر قرن و 20 طول کشید که ژنم آدم کدگذاریش معلوم بشه و طول کشید که معلوم بشه جمعیت ها واقعا با هم دیگه فرق میکنن یعنی جمعیت های نه به معنی زیرگونه نجات به معنی زیرگونه ولی جمعیت های متمایز ژنتیکی داریم در انسان همه با هم دیگه قاطی نیستن و و خب اینا بعد جنگ جهانی دوم خیلی هاش تابو محسوب میشد یعنی حرفایی بود که میگفتن آها اینا رو نازی میگفتن بعضی هاش شاید الان براتون خنددار باشه مثلا یکی از چیزایی که ویروسان خیلی ازش دفع میکرد همون اوایی خیلی هم به شمله کردن یعنی بود که آقا جان سیگار برای سلامت بده به همین سادگی و, و چون اینو در دوره قبل از پیروزی متفقین نازی‌ها می‌گفتن و خب نمی‌دونم می‌دونید یا نه نازی‌ها اولین برنامه‌ی محدود کردن دخانیات رو کلاً اجرا کردن یعنی چیز بوده ما اگه شما دیده باشین تو فیلم‌های اون دوره اونایی که اونایی که نازی‌ها هیچ‌کدوم سیگاری نیستن تو فیلم‌های آلمانی اون دوره که الان به نمی‌بینید تو فیلم‌های اروپایی اون دوره مثل, مثل مثلا چه می‌دونم کازابلانکا اینا همه سیگار دستشونه چون علامت زد نازی بودن بوده اون موقع و, و یکی از فامیلای فروید که میگه تو آمریکا در استخدام شرکت‌های سیگارسازی بوده که میگه اینا تبلیغات نازی اصلا اینطور نیست خیلی خوبه برای سلامت و وقتی ویلسون میگه نه آقا جان خوب نیست این یه چیزه این یه تابوئه ویلسون فقط نبوده ویلسون یکی از کساییه که کسا سداش در میاد خب حالا ما میدونیم که راست میگفتن دیگه یعنی یه چیز ناجوریه صنعت مزریه گل ماجر و ویلسون علاوه بر این اون وقت جاهای دیگه پا میذاشت یعنی به عنوان مثال تو نقاطی میمد سر نظر میکرد که اولا نظرش مهم و محکم بود درست میگفت دوم این اینا نقاط مهمی بود که جریان‌های چپ که بعد جنگ جهانی دوم به لحاظه نرم افزاری غالب شده بودن بر دنیا یعنی حتی توی اروپا توی آمریکا هم جریان چپ یه مدار رام شده یه مدار غیر انقلابیش حاکم بود تو آکادمی و جای دیگه به هرچی گذشت قالبتر شد کمان که الان شما اصلا یه وضعیت شفه مذهبی میبینید در مورد گرایش های نومارسیستی توی آکادمی و ویلسون خب با اینا در میافتد دیگه و نظرش رو میگفت خیلی آدم ملائمی بوده اتفاقاً اگه فیلم ها رو دیده باشین خیلی آدم ملایم معدبه خیلی از این دانشمندان قدیمی های اروپایی بود و در واقع تیپ دانشمندای قدیم اروپایی بود گرچه چیز بود توی امریکا و کشور آنگلس آکسون در واقع پرورده شده بود ولی سنت دانشمند اروپای قارعی رو داشت و اصلا این بله های سرش آوردن بردن یعنی مثلا تو جلسه رفته داره سخنرانی رو که ماده پارش آب ریخته رو سرش مثلا دانشجو و بعد خیلی گیر میدادن که این اصلا نباید حرف بزنه صداش باید خفه بشه و شدیه اینو الان هم دارید میبینید یعنی مثلا چه میدونم، حالا جوردن پیترسون نمونشه حالا من کاری ندارم چقدر درست میگن اینا منطقه آدم ها بتونن حرفشونو بزنن به ویژه اگر آدمی دانشمند جدیه هست پرحرفی نکنم، ویلسون توی این فضا و با اون گرایشها بود که به شدت مورد حمله قرار گرفت اونایی که بهش حمله میکردن چپ بودن اول کار تکاملدانان چپ بودن مثل مثلا لیوان بود، مثل لیوانتین بود، اینا کتاب درسی هم نوشتن من خودم دانشگاه تهران درس می‌دادم کتاب لیوان و لیوانتینو درس میدادم اینا دو تا دانشمندن دو تاشون هم شهرت و خب غلط هم جاهای غلط هم میگن دیگه یعنی چیزای بی ربطی هم میگن کتابای درسی دانشگاهیشون ولی خیلی عالیه من مثلا کتاب درسی دانشگاهی رو همون رو انتخاب کرده بودم دانشگاه تهران تکامل بچه‌ها کتاب لیواین مثلا میخونه مونتا همین آدم شما میبینید مثلا در مورد مثلا جنسیت وقتی میاد حرف میزنه در مورد انسان موقعی که در مورد نابرابری داره حرف میزنه یه چیزایی میگه که خب غلطه دیگه خب همه آدما برابر نیستن مثلا این حرف بی ربطیه هوش اکتسابی نیست اصلا الان ما میدونیم که چیز زیربنای ژنتیکی جدی داره خیلی از ها خیلی از استعدادها و بعد خب اینا یه گرایشی بود که میگفتن همه چی اجتماعی و همه چی و همه با هم و یه سر اینطوری که ویلسون جلوشون با ایستاد دیگه من داروین consciousness uh, cannot be um, uh, taken by direct assault. We cannot imagine what we are inside by thinking about it alone. And um, it, can't, it hasn't been really dented very well by philosophy. I like to say that most of philosophy which is a, a declining and highly endangered academic species, uh, incidentally, uh, consist of failed models of how the brain works. So students going into philosophy sort of have to learn what Descartes thought, and then after a long while, wow, that's wrong, and what uh, Schopenhauer might have thought and what Kant might have thought or did think. But they cannot go on. from that position and historical examination of the nature of humanity to what it really is and how we might define it. So by default, the explanation of meaning of humanity falls to science. And we are making progress, if I might speak for science. My turn came to give the talk And this group, they rushed the stage, they grabbed the microphone, uh, one of the young women came up behind me, seized the uh, pitcher of ice water and poured it on my head. I was saying to myself, this is very interesting. I think I'm going to be the only scientist ever physically attacked in recent years for an idea. شاید شاید موضوعی که دبشی درباره ویلسون در همین رابطه بهش اشاره کرد اینی که از یک جهت خیلی زیر هم در مقابل این جریان قرار میگیره اونم اینه که مثلا خود خودش توی کتاب یک بار یک فصل بهش اختصاص درباره روشنگری و خب حرف کلش اینه که با اینکه در واقع نقدهای جدی به اون نگرش خوشبینانه از روشنگری وارد شده و توی بخش اونده ای از مثلا فلسفه قارعی به شدت مورد نقد مثلا اقل کتاب که روشنگری مثلا آدورنو هورکایمر ولی خب در واقعی جان مدا انگار مدافع یک ورژن قرن بیستون و بیستو کمی از عقل روشنگری هست و منتقل توی شاخهی علمی خیلی بستالا این نگرش زاییا است و میشه هنوز ادامش داد خودش این بندی انجام میده که یک انگار یک سر طیف اون حالت خوشبینانه مطلق روشنگری اگه قرار بدیم حالت اون طرف طیف حالت خیلی افرادی پسا مدرنیسم رو قرار بدیم خود ویلسون خب مط... اون قطب متمایل به روشنگری نمیتوه و معتقدی که میشه از اون جریان دفاع کرد و فکر می کنم در واقع یک بخشی از این جدل ویلسون و متفکرای مارکس یا پساساختارگرا اصلا از همین ناشین میشه یعنی زیربنای فلسفیشون خیلی بار با هم متناقضه خصوصا که مثلا وقتی که درباره یه مختلف صحبت میکنه مثلا به فلسفی که در واقع یه ذره یه قدیمی تر از خودشان ولی با همین راستا قرار میگیرن مثلا مثل راسل و وایت هم نظر مثبتی داره کاملا اینطوره کاملا اینطوره ببین واقعیت امرینه که شما موقعی که در مورد حالا من موزم اتفاقا توی چارچوب مدرن نیست یعنی منتقد عقل مدرنم حالا از اضافیه منطقه این انتقاد با انتقاد چپ متفاوته که خودش یک انتقاد درون مدرنیته هست یعنی از درون اینها نقدی داشتن و این یه انتقاد سیاسیه درون مدرنیته هست نه یه انتقاد معرفت شناسانه محتوای اصلیه بس اینه این جمله مشهور مارکسه که میگفت قبلا اندیشمندان می‌خواستن جهان رو بشناسن ما الان می‌خویم جامعه تغییر بده و خب شما اگه می‌خواید جهان تغییر بدید دیگه مهم نیست جهان رو بشناسید تغییرش بدید باید یه جوری بشناسیش و حرف مارکس این بود میگفت تو باید یه جوری بشناسیش که تغییرش بدی و این به سادگی تبدیل میشه به اون چیزی که شما تو شوروی دیدین که و شوروی چین همین الان الان من موزه های چین شما برید کاملا شگفت زده میشین چیزایی که برچسبایی که پای آثار باستانی زدن بسیار حیرت انگیزه و قابل درکه که اون یارو که این برچسبو زده شاید میدونه داره چرند میگه مون تا اونا دارن یه امپراتوری چین درست میکنن و جنگگران یعنی سوسیالیستن معتقدا منها مهم نیستن حقیقتا مهم نیست و بنابراین الان منافع اقتضام میکنه به صلاح به اینه که الان اینجا بیم بیسیم فیلان ظرف مال مثلا دوازه هزار سال پیشه حالا دوازه هزار سال پیش اصلا نبوده مثلا این فناوری ولی مهم نیست میزنیم و مشابه این شما توی یه چیزم میبینید توی جریان در واقع اندیشه چپ اروپایی به ویژه روشنین رو میبینید و اینا کسانی بودن که میگفتن حقیقت مهم نیست اصلا و حقیقت بعداً حالا میخوان یه خورده از شرمش در بیان میگن حقیقت برساخته اجتماعیه که خب البته که برساخته اجتماعیه همه چی برساخته اجتماعیه مثل اینی که شما بگین که انسان نفس میکشه پس حقیقت مهم نیست خب آرا همه نفس میکشن چه ربطی داره حقیقت رو خب بله تو زبان تولور پیدا میکنه بله جوامه میسازنش ولی حقیقت با دروغ فرق میکنه دو تا چیز متفاوتن ربطی به برساخته شدن نداره دروغ هم برساخته میشه همه چی برساخته میشه از عزیزدایی یه نگاه کن و چیزی که این نگرش شا داشتن انکار عینیت علم بود یعنی معتقد بودن علم کلا یک بازی زبانیه که بین طبقات اجتماعی جاریه و مات دانشمندان رو اصلا نکوهش میکرد یعنی میگفت دانشمندان جیراخوار برجوازی هستن حامی وضعیت موجودن علم برجوائی اسمشو گذاشته بود در واقع به علم میگفت علم برجوائی و این چیز که خیلی میشنویدین این طرف اون طرف توی ایران هم خاطرات این بزرگان و فرهیختگان روشن فکر چپ و تایی دعی هایی گذاشته بخونید چیزای خنده دار میبینید که یکی از چیزایی که من اخیراً خوندم خیلی جالب بود که یه نفر بوده تو دانشگاه بنده خدا شکسپیر درس میده اصلا کاری به کار دیگران نداشته انگلیسی خونه و این موقعی که میره مهمونی یکی از مقامات بزرگ عرصه‌ی شعر نو no. شروع میکنم به این بدو بیرا گفتن در درینت که نذیر بوده بگیرن بزننه شما میگفتن تو یک دانشمند بورژوازی هستی حالا چرا شکسپیر داره درس میده چه ربطی داره اینا به هم دیگه پشتش به احتمال زیاده زیاد که خب اونا به این حسودشون می شده فکر می کنم داستان اینه و یه مقدار کل داستان انگیزه شخصی توشه یعنی شما اگه برین توش می بینید دونن که به درستان الا میکردن و میگن این چرا دانشمند برژایی این میخواد حامی وضعیت موجود این حرفا می زدن خب شان و در مقام اون نبودن اصلا مقیاس دیگری داشتن و اتفاققا دیستان اینطوری نبود یعنی شما الان دیگه این آدم نزدیک ش خورده سال داره کتاب می‌نویسه ویلسون و فعال توی دنیای آکادمیک و الان شما می‌بینید که ویلسون دنیا رو تغییر داده ویلسون موثر بوده توی جریان های ویلسون توی بحث برابری اجتماعی واقع بینانه حرفای زده که موثر بوده اون بقیه اون حرفا که ایدئولوژیک بوده که اصن تأثیری نداشته اگرم تأثیری داشته فاجعه بار بوده یعنی ای ویلسون مخالفانش اینجوری بودن یعنی مخالفانش اصلا معتقد بودن اصلا علمی ند، علم اینیتی نداره علم با همینطوری میسازیمش و هر جور دلمون بخواد میتونیم بسازیمش و خب ویلسون مخالف این گرایش بود همونطور که گفتی ویلسون به اندیشمندان آخر قرآن 19 هم ارجام میداد برای اینکه حرفش رو تثبیت کنه چون که عملا از شروع جنگ های سی سالی جنگ جهانی دو تا گرایش وارد صحنه شدن که یکیشون ها که اصلا کلا منکر اینیت واقعیت بودن نازیستا و فاشیستا هم یه خورده اینجوری بودن یعنی اونام منکر این ماجرا نبودن ولی یه تصویر یه مقداری اساطیری و تخیلی رومانتیکی در مورد حقیقت داشتن اونام در واقع به عنوان تبلیغات استفاده میکردن اینم خدمتون بگم لیبرال دموکرات هم اینجوری بودن یعنی حالا فکر نکنید مثلا کشور آنگلوساکسون همون دوره آنگلو ساکسونه داشتن سه رو می دیگه و اصلا ایده های پرستانه که نژاد سیاه پسته و فلان و اینا اینا مال آمریکاست هست اینا مال آلمان نیست اصلا و دلیل چیز داشته پشتش یعنی اونام معتقد بودن که معتقد می شدن چون به نفعشون بود که خب سیاه پوستا پستن که خب سه پوستا وحشی پس ما میخوایم خرد روشنگری رو اعمال کنیم اونا رو برده میکنیم اینا رو هم میکشیم و اینا توی تاروپود بدنی مدرنیته که لیبرال دموکرات هم تنیده شده ویلسون واقعیتش اینه که به همین گرایش اخیر تعلق داشت یعنی توی این قرار میگیره بیرونش نبود و سخنگوی این جریان بود. سخنگوی آزادندیشیر در واقع دموکراتیک بود سخنگوی خرد روشنگری بود که بین بقیه شاخه ها این از همه پذیرفتنی تره ولی خود این هم از بیرون میشه نقد کرد حالا من این موضعی که دارم میگم دور نقدی از بیرون کله ماجراست چون میگم اونجا هم شما یه بیروگورای خیلی جدی ممکنه ببینید من بین این سه تا شاخه مدرنیته یعنی فاشیست نازیستا کمونیست مارکسیستا و لیبرال دموکراتا صدای عقل و خرد بود ویلسون و اون وسط وایساده بود. When it comes to inspiring what is next is going to be biodiversity. We're approaching a problem in the loss of biodiversity comparable to climate change. One of the two great crises of the environment. We've jacked up the extinction rate at least a hundred times. The natural ecosystems of millions of years old, many of them, just erased. People have talked about ecosystem collapse, climate change. We can reverse that, but we can't reverse the loss of three-fourths of species on the earth. Ultimately, this has consequence on human beings. Oh, no question about that. Yes. Future generations are going to forgive us. our horrible genocidal wars because it'll pass too far in history. They will forgive us all of the future, earlier generations' follies and, and harm, but they will not forgive us, having so carelessly thrown away a large part of the rest of life uh, on our watch. اگه بخوایم مثلا یکی از ویژگیای که ویلسون در یکی از مهمترین میراثش بجز خب کارهای خیلی وسیعی که توی به اصطلاح موضوعهای خاص علمی انجام داده که خب مثلا مطالعه حشرات رو کلا متحول کرده یه شاخه مثل سوسیوبیولوژی مثلا انگار بنیان گذاشته خب اینا اگه اینا که این یه بحث خیلی مفصله اگه بخوام یکی از یکی از کارهای کارهایی که انجام داده و تقریبا همه رشته‌ها رو تای قرار بده و تا الان به نظر میاد واقعا هم قرار داده این دفاعش از ایده ای یک پارچگی دانش و در واقع این نقد جدی هست که به نگر به اون ساختارهای آکادمی که نیمه دوم قرن بیستم مشخصا داره یک یک کنایه خیلی جالبی داره توی کتاب یک پارچگی دانش میگه که اگه اشتباه نکنم میگه که من اثرام یادم رفت الان آها میگه که استعاره های مفهومی هم جدیدن اضافه شدن به تنوع جنس به تنوع به اصطلاح ژنتیکی و تنوع جنسیتی و الان باعث شدن که شغلای جدید رو آکادمی آمریکا به وجود بیاد در واقع نقد جدی داره که خیلی شاخه شاخه مطالعات خیلی واگرهایی که انگار زبان همگیرا اصلا نمیفهمن ادبیات خودشون خودشونو دارن و انگار ج... مجموعه‌ای از جزایر جدا از هم توی علوم انسانی تشکیل دادن و برای خودشون این درهای خیلی خروجی مشخص ملموسی ندارن یک اشاره دیگه هم در همین راستا یه یک کنایه جالب دیگه هم دارم یه به بسیاری از کسایی که تو حوزه‌های علوم اجتماعی دارن تحصیل میکنن توی فضای آکادمیک یا دارن تدریس میکنن یه جوری معتقدن یک دیواری باید بین علوم بین طبیعی و در واقع دانشمندان علوم انسانی باشه دیوار هادریانز بود که از علوم انسانی در برابر وجود به بربرهای طبیعیدان ها جلوگیری کنه و خب این یه چیز جالبی که بود تو ذهنم اومد که شبیه به همین ماجرها رو ما چند ماه پیش رسند توی خود ایران داشتیم موقع که به اصطلاح اول سال اعلام کردن که تغییر رشته برای کسایی که میخوان به کارشناسی عرشت بران تقیید رشته بدن ممنوع شده بود یه مدت بعد اتراث کردن برش داشتن و یه اده افراد کمی که مدافع این بودن بفتن خیلی اتفاق خوبیه تقریبان همشون توی حوزه علوم انسانی یا هنر داشتن تحصیل کردن. یعنی هیچ طبیعیدانی من نهدم که از این ایده دفاع بکنه و خب این شباهت خودش به نظرم خیلی جالب توجه دقیقا دقیقا من حالا به عنوان یادم این که توی این دوتا شاخه یه مقداری بودم و یه مقداری پی این ماجره بتنم خورده درگیری داشتم باش یه چیزی که میتونم به دقیقا ببین نگاه کن علوم طبیعی یعنی علومی که آزمایشگاهی اسطلاح علوم عینی که ما علوم دقیقه قدیم بهش گفتیم. علوم دقیقه وقتی از یه حدی تر بشن از یه حدی گسترش بیشتری پیدا کنن خود به خود منتهی میشن به یک نگرش انتضایی که به فلسفه و شاخهای علوم انسانی تعلق میزنه به طور طبیعی باید این رخ بده یعنی اگر شما مثلا یه زیست شناسی می‌بینید 50 سال داره کار میکنه هیچ ایده فلسفی نداره آخرش این کار جدی نکرده کارمند بوده مثلا یه چیز جای بوده باید این اتفاق یفته فیزیکدانی که مثلا رو فیزیک کار کنه 40 سال کار کنه خیلی آدم جدی باشه بعد هیچ نظری در مورد مثلا فلسفه در مورد حقیقت در مورد نمیدونم گزارای زبانی عینیتشون نداشته باشه یعنی ارادی غالباً داره دیگه و بنابراین یه طرف شما تبییدانانی رو دارین که اینا میخوان نونماستشون بخورن و گوشه به کاری ندارن که حالا ارتقای این به علوم انسانی رخ میده از اون طرف تو علوم انسانی قضیه خود وخیم‌تره چون علوم انسانی اون عینیت‌تر هم خیلی نداره جایی یا دست کم شاخه‌ای از علوم انسانی پرهیز میکنن ازش و خب این شده نون‌دونی آدمایی که حرف میزنن همینجوری و متولی پیامد حرفشون نیستن یعنی مسئولیتش رو بهت نمی‌گیرن یه چیزی طرف میگه بعد بر مبناش مثلا یه دفعه نظام سیاسی تولید میشه یا گند می‌زنه به و هم که این حرضودی میگه یه نظریه دادم دیگه یا اصلا مرده قبلش اصلا نیست که بخواد برهته بگیره و و آکادمی کل جهان اینطوره نه فقط ایران و کل جهان وضعیتش خرابه مثل ایران ایران ما میدونیم یه سازمان سیاسی هست که میخواد دانشگاه رو نابود کنه داره نابود میکنه خیلی معلومه قضیهش و اتفاقا شفافه تو ایران که کی طرف دانش باسته کی اون ناستده ولی توی مثلا آمریکا معلوم نیست خیلی ماجرا و بعد یه مقدار تو باید بگردی متوجه بشه که این فلانی این داره پول میگیره فلان شرکت داروسازی مثلا داره شرن میگه و بالاترین مقام آکادمیک هم داره اون یکی گرنت دانشگاه, دانشگاه بزرگ دانشگاه کمبریج دانشگاه, دانشگاه یل گرنت داره میگیره از فلان مثلا حزب از فلان سازمان از فلان کارخونه که خب حرفای اونجوری بزنه دیگه و این دوتا اگر به هم دیگه چفت نشن حقیقتی تولید نمیکنه چیزی که ویلسون گفت و خیلی حرف جدی و مهمی هست اینه به نظرم که حقیقت یک پارچه هست و بنابراین با یه حقیقت دانش هم باید یک پارچه باشه اگه نیست به این معنی نیست که حقیقت یه پارچه نیست به این معنی که دانش تو اشکال داره و, و این خیلی ناراحت کننده بود برای آدمایی که چیز بودن داشتن نون میخوردن از این را Why not? Uh, go ahead. Well, it seems that, as I thought on the way down, the two of you are really very strongly in agreement on just about everything. I don't see any disagreement sign of it between you. There are people who disagree. Uh, there are dualists out there, as you know, and I think among them probably is Thomas Nagel. Uh, Nagel, as you, as you both know, said at one point, it's consciousness that makes the mind-body problem so intractable. which is why all studies of it either ignore it or get it hopelessly wrong. Now, I don't, think, I don't think you've got it hopelessly wrong, but it seems to me that in the book, How the Mind Works, it is kind of ignored. It is kind of shut aside. Uh, Daniel Dennett has a book called Consciousness Explained, which does not explain it. Would either of both of you in the next two minutes or so be able to explain it to us? <laughs> uh, <laughs> let, me, let, me, let me turn that over to... Uh, Steve, but, but let me just... <laughs> uh, right, I, I knew I was going to be able to dump something on him, but no, I, I actually, this, this is a challenging problem, and uh, it is a worth, uh, uh, very worthwhile to, um, I, I mean, it's, it's a privilege to try to answer it. Let me uh, uh, say, first of all, though, uh, about that problem, uh, that uh, philosophers like Nagel, with all due respect, were writing for the most part before cognitive neuroscience and now we have a very different picture I think it's significant that philosophy appears to be dwindling particularly philosophy of mind with the best minds and there are superb minds indeed out there like Dennett and the Churchlands uh, they seem to be abandoning philosophy although they won't admit it In order to become theoretical scientists, some of the best philosophers uh, are now uh, are uh, really theoretical neuroscientists or theoretical ecologists, and uh, therefore, uh, I think uh, we see signs already that uh, the search is on and, the, and uh, that uh, hope exists even among philosophers uh, that uh, that that problem which was considered intractable can be solved. The Uh, the mass of the literature that has been coming out uh, when put together as I attempted to put it together, uh, like that from the Churchlands, from Steve Kostlin, from uh, Daniel Dennett, from, uh, from Damasio and others. I, you know, as an outsider, I could sort of review it and try to put it to together in what I considered a consensus. And that's what I've done in Consilience. And I have no great difficulty Uh, myself in uh, in imagining how that problem of consciousness can be solved but I went on too long what do you say Steve